Славуцька фольклористка Майя Сайпель, яка чверть століття досліджує етнос свого району, вбралася як жінки цієї частини Волині 150 років тому. Ця сорочка – це кінець 19 століття, сорочка з села Гута Славуцького району. Фартух – це вже репліка, ми вже відшиваємо багато одягу за зразками. Наших, нашого одягу Славутського району, і ось спідниця, до речі, це мені мама пошила. Я такої спідниці не бачила, але вона дуже добре пам'ятає, яка спідниця була в її, її прабабеганни. І от вона каже, я завжди хотіла, щоб ти мала ту спідницю. Ми шукали подібний матеріал кілька років, до речі. І потім вже знайшли і дійсно відшили навіть з такими от плісочками і зі складочками саме. Так така, як у Савуцькому районі скриня маєної прапрабабці Ганни Кополь, яка йшла заміж селі Хоровець до більшовицького перевороту 1917 року. Тепер у світлиці Славутського будинку дитячої творчості у скрині до маткання покривала, полотно для одягу, рушники і сорочки. Усе це, говорить Майя Сайпль, використовують учасники гурту перлинка в своїх виступах. З її слів, вони виходять на сцени фольклорних пісенних фестивалів у автентичних народних волинських костюмах і побували, додає, у понад 10 країнах світу. Люди за кордоном до цього часу сприймає нас як козаків в шароварах. В них образ українця, за кордоном складаються от саме центральною Україною. І коли ми приїжджаємо, показуємо зовсім іншу культуру, вони розуміють, що Україна вона, дійсно надзвичайно багата, і кожен регіон, він абсолютно неповторний. У колекції старовинних вишитих сурочок Має Сайпель понад півсотні старовинних вишиванок. Вона каже, збирати автентичний одяг почала ще її мама. Тому що вона була вчителем молодших класів з, і з поглибленим вивченням народознавства. Я вже не знаю, де їх тримати, тому що вдома вже забито дві шафи. Тут же у нас ціла світлиця тими сорочками. Та показує свою колекцію. – Дивіться, які в неї незвичайні зірки. Бачите, тут і техніка така ще давня, тому що вся така не хрестиком вишита. Ми їх реставруємо, підлатуємо. – Це родом з села Столори і від одної від одного дита лишилося ці дві сорочки. Візерунки такій волинських вишиванок, говорить фольклористка, відрізняються від подійських чи поліських, та додає, коли одяг у поганому стані, відшиває з нього візерунки, як от фартух, в якому виступає на концертах. Це теж до речі, репліка, це моя остання робота. Я вирішила вишити фартух і вибрати візерунок з сорочки. Ви бачите, що дуже багато вже ниток повилазило, але фрагмент його можна вибрати і дійсно досконало вишити прямо хрестик до хрестика. Відшивати візерунки, продовжує дослідниця слід обачно, додаючи щось своє. Повністю відшивати, тому що ти переймаєш долю тієї людини, яка ходила в ній. Майя Сальпи розповідає, хотіла би, аби її колекцію старовинного одягу бачили інші жителі Славутського району. Немає вона навіть показ. де показати. Я взагалі мрію, щоб в мене це була якась величезна кімната, щоб це дійсно був музей. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.